Tudorel Toader anunc marea descentralizare administrativă din justiție. Ministrul Tudorel Toader anunc marea descentralizare administrativă din justiție. Potrivit ministrului Justiciei. În edina de guvern din data de 21 martie 2018, a fost adoptat hotrârea prin care instanțele de judecat primesc dreptul de administrare asupra imobilelor în care îi activitatea. Hotărârea de guvern se referă la un număr de 40 instanțe de judecat. Procesul continuând după primirea documentaiei necesare de la toate instanțele de judecat, mai menționează Ministrul Justiției pe pagina sa de Facebook. Până acum. Sediile instanțelor erau administrate de la nivelul curcilor de apel sublinierei tribunalelor, presubliniere din cii acestora fiind ordonator secundar, respectiv terciarii de credite. Ministrul Justiției este ordonator principal de credite pentru instanțe spre deosebire de parchete, unde Procurorul General este ordonator principal de credite.